48000 جنيه مصري حوالي ألف جنيه مصري مصر الشاشه دي انتم شايفينه ده اقل شاشه دي كراسي الجيمنج بقى يا جماعه الكراسي بتاعه الالعاب بصوا الشاشه يا نهار احمر تبقى فيها الفلوس اللي ده بتدفعها حقيقي دفعت فيها 2000 يورو تبقى فيها 2000 يورو صباح الخير عليكم الفيديو اللي انتم تشوفوه دلوقتي ده فيديو انا عملته من مده حوالي اسبوع او اكتر ف لان في ظروف عندي حصله في البيت عندي في مصر وهي اني ابويا عيان يعني سامحوني اذا كان بتاخر في الفيديوهات بتاعتي بس كل واحد عنده ظروفه يعني واتمنى منكم الدعم بال بالدعاء لابويا يعني فالاحساس صعب جدا لما انت يكون حد قريب منك مش قريب منك ده ابوك يعني مش حد قريب ده روحك آه يكون تعبان وانت مش عارف تعمل له ايه يعني مش عارف تبقى جنبه فاهم قصدي؟ فادعوا يلا نروح الفيديو نشوف الفيديو ويا رب يبيض لكم الفيديو باذن الله ازيكم يا حبايبنا اهلا بيكم ايه رايكم النهارده نروح نتفرج كده على محل من المحلات هنا هو محل الكترونيات اسمه زيتون المحل ده يا جماعه فيه شويه اجهزه سامحوني ان انا لابس الماسك لان انا في فوسط البلد انا نشوف المحل دوت مليان يا جماعه اجهزه كل انواعها بكل اسعارها عايز افرجكم عليه ويا رب يعجبكم باذن الله انا وان شاء الله اصلا اشتري كاميرا من هناك يمكن نلاقي حاجة جديدة ولا حاجة، يلا بينا. تعالوا اوريكم الدنيا عاملة ازاي، يعني مثلا هنا هنا اللادا هتلاقي هنا كل انواع الادابتر مكتوب هندي لادا كابل اللي هو السلك بتاع الشحن نفسه النهاردة لازم اشتري حاجات لمراتي عشان هنعمل كبسة الله هنا بقى اللي انا عايز عايز اشتري من هنا كاميرا بصراحه بس للاسف يعني ايه الدنيا بايظه معايا شويه فان شاء الله هنشتري كاميرا كويسه عشان تبقى جوده الفيديو عندي تبقى احلى يعني تعالوا اوريكم كده كاميرات هللو قلت لنا قلت لنا ده ايش بتا دي الكاميرا ويب ولا normale كاميرا سكوب normale كاميرا اس اس اه ده انا اوكي اوكي ايش ايش ده اوكي فيلمين هنروح كده نشوفها اوف دي ب 1110 يورو بصوا يا جماعه اوف اوف اوف اوف يا يا يا يا ب 1110 يورو يعني ب 20,000 جنيه مصري دي اسمها ايه؟ كانون ايه؟ كانون آه 250 دي بصوا مكتوبين اهي كانون 250 دي بس يا عايز اجيب حاجه زي كده هي ب 600 666 يورو هي فسعر مش غالي قوي في كاميرا ثانيه ارخص شويه ودي اللي كنت عايز اجيبها بصراحه وهجيبها باذن الله مش عارف الناس اللي تفهم في الكاميرات يا جماعه يقولوا لي اجيب كانون ام 50 بيسموها كانون ام 50 بص مش عارف انت شايفها لا بس هي اسمها كانون ام 50 او كانون 250 دي مش عارف انا بفكر في الاثنين عدسه 200 5, 210 55 210 بكده 755 بص الباب بتاعها بيتفتح فليب أوف, اوف اوف اوف اوف رائعه جماعه رائعه بص بقى ده انا دي كانت كاميرا كده بتفكرني بواحد صاحبي كان في مصر عنده الكاميرا دي نفس النوع ونفس الشكل ده بس انا ما بحبش الكاميرات اللي هي بتبقى <تصفيق> طوليه دي الكاميرات الطوليه دي مش بحبها بصراحه. انا بحب الكاميرات اللي هي بتبقى زي دي كذا مش عارف يا بزمر ليه بس تقريبا انا حركت الكاميرا وبتزمر الكاميرا دي افضل. بصوا الدرون, الدرون دي يا جماعه في كذا درون اهي باسعار مختلفه دي سعرها 1462 دي سعرها 385 اوف غاليه برضه. بصوا هنا كل الموسات يعني انا نفسي اجيب الموس ده بصراحه لان هو كبير وانا ادائي كبيره اصلا فده مريح جدا للايد يعني. 79 يورو 87 سنت دي كراسي الجيمنج بقى يا جماعه الكراسي بتاعه الالعاب بصوا الشاشه يا نهار احمر هو احمر لان بجد مش عايز اقول اسود إيه بصوا يا جماعه الشاشه عامله ازاي الشاشه تقريبا متر ده متر اوف الله اكبر وده الكرسي اللي انت بتقعد عليه على فكره كاتب لي هنا كاتب لي هنا ايه بيقول لك عشان بسبب كوفيد 19 ان بسبب الكورونا وكده قال لك ما ينفعش تقعد عليه في ايفون 11 ده موجود مع مراتي كويس كويس جدا كمان كاميرا حلوه جربته كذا مره مع مراتي وبتدي الكاميرا بتاعته جميله انا بقى اوريكم 12 انا كنت عملت فيديو ليه قبل كده ممكن تلاقيه موجود عندك في حرف الايفون فيديو بسيط كده كنا في دورتموند وصورت مع صاحبي يعني عنه بس عندك الكاميرا برضو هنشوف الجوده بتاعته الجوده بتاعته بيقولوا انها اعلى لكن لكن اه بصراحه اعلى الكاميرا اعلى بصراحه في الجوده بصو؟ <تصفيق> بكام؟ 1217 دولار <أوه>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الشاشات هنا يا جماعه خيال ده جزء الشاشات زي عندنا كده في كارفور عاملين جزء كده للشاشات. شايفينه ده اقل شاشه هي برافيا سوني برافيا سعرها كام بقى؟ 1999 يورو يا ربي على الشاشات دي شاشه سعرها كام؟ 2475 يورو <تصفيق> 2475 يورو 48000 جنيه مصري حوالي 50000 جنيه مصري الشاشه دي بس شاشة يا ما حصلتش الشاشه ما فيهاش لاجنج اللي هو تحس ان في بطء او حاجه الشاشه تحس انها طبيعيه قوي الفلوس اللي بتدفع لكل حاجه تبقى فيها الفلوس اللي انت بتدفعها حقيقي دفعت فيها 2000 يورو تبقى فيها 2000 يورو ماك بوك برو اوف سعره كام؟ يعني مثلا دي اكثر حاجه طبعا عجباني وشده انت بالي كبيره استنى بقى اوضح الشاشه بس هنا كبيره وواضحه قوي قوي قوي الوضوح بقى. خيال ويستاهل ال 2000 46 يورو ده ده مات اصغر منه بشويه الى حد كبير نويل يعني اوف يعني أنا دخلت هنا على الفوتوس روعه روان, روان. كام بقى؟ 1199 يورو ده اللابتوبس بقى هنا اللابتوبس اسعارها بتبقى 200 أه, 300 يورو 400 يورو برضو حسب بقى كل واحد والامكانيات بتاعته بس كده يا حبايبنا الفيديو كده وصل لنهايته يا رب يكون عجبكم ويا رب يكون استفدتم بشيء لو حس ان انت استفدت باي معلومه جديده خلي الزرار الحارق اللي تحت ده ابيض السلام عليكم ورحمه الله